Хмельничанка Анна Драчук – мама двох діток. Каже, часто гуляє у парку імені Михайла Чекмана. Багато гойдолок, багато лазалок, діти щасливі, бо таких парків в Хмельницькому більше немає. Ось, але є одна проблема – це покриття. Спершу воно було чудовим. Ну, як? Все-таки, якщо дитина голими колінками падає, то можна подерти шкіру. А тепер воно почало ще й псуватися, що також небезпечно для дітей. Ми би хотіли, аби якось зремонтували або відновили. Дитячий майданчик будували у дві черги, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Перша черга була понад мільйон гривень, друга чарга – півтора мільйона гривень. А варто зазначити, що Перша черга, яка була зроблена в 2019 році, відмінно стоїть, ніяких абсолютно пошкоджень немає. Вся друга черга, яка зроблена у 2020 році, тим самим підрядником, який робив і першу чергу, має суттєві пошкодження. Василь Новачок додає, після перших морозів почалися проблеми із покриттям. Тоді ж і звернулися до підрядника. Ми відразу ж повідомили підрядника про виявлені недоліки. Підрядник, розуміючи, що це повністю його вина, з настанням сприятливих погодних умов, я думаю, то вже буде десь до кінця квітня, покриття не те, що полатає, повністю зніме покриття другої черги гумова і закладе інше за власний рахунок. Керівник підрядної організації Олексій Віштал телефоном Суспільному розповів, коли планують перестеляти гумове покриття. Потрібно декілька днів теплоти, для того, щоб прогрівся метал і вся волога випарувалась з того. І зразу приступаємо до перестеляння гуми. Це 100% гарантійний термін. Ми провели якби, експертизу гуми, був дійсно поганий зв'язуючий елемент клей. Поставщики визнали провину свою. Тільки потепліє, зараз декілька днів прогріється бетон, ми зразу перестелимо і майданчик буде в належному стані. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному, Хмельницький.